Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 9 квітня 2023 року. Ми дивимося квіточки морозника. Коли приходить весна, ми всі квіточки, листочки на квіточках обрізаємо, щоб було красиво. Так як з виходять виходять листочки, листочки, дуже некрасиві. Розводиться морозник поділом куща. Це коли виповниться 5 років морознику, тоді його можна ділити. Або насінням. Ну, у нас, звичайно, іде самосів. Насіннячко висипається і морозник проростає. Це такий Морозник. Бачите, дивіться, який ця кра... цяний красавець. Красавець. Ай, Морозничок. Дивіться. А тут час. От. Скільки діток Морозника. Це все діточки Морозника. Це все діточки Морозника. Идем далі. Ой! Дивись, а це чисто-чисто білий. Дивись, ай, красавець. Ай, красавець. Біленький морозник. Красавець. Тут теж діточок есть. Діточок багатенько. Далі. А тут, дивись, така квіточка на морознику. Це один кущ. Дивись. Така квіточка на морознику. М? М? Така квіточка на морознику. І також є діточки. Ідемо далі. Опа. Дивись. Така квіточка. Морозник. Така квіточка. Також дітки морозника. Коли хто захоче висивати насіння, завжди висівайте свіже насіння морозника. Цього року так він краще сходить. Так морозник, так морозник. Красавец, красавец. Морозник. М? Всего вам самого доброго!